رب العزه البسها لك لحد الدبله ايه ده يا كرم؟ فقره السحر يا راح فاكر يا حبيبي ان احنا هنسيبك؟ اه دول بقى كانوا ماشيين ورانا كراميلا صح؟ اه يا راح ماشيين ورانا من الجبل لحد هنا ولو كنت مشيت لحد اخر الكره الارضيه كانوا هيفضلوا ماشيين ورايا كل المجهود ده عشان نعلمك حاجه ينفعك في بقى عمرك اللي جاي لو كان لك عمر اللي بتعمله ده هيضرك على فكره في ناس لو ما كلمتهمش في خلال ساعه هيبلغوا عني حلوه يا هاني حلوه يا هنون دي هتلاقي الحرام مديني شايفها الثلاث افلام ما بينقصهم قبل كده اللي بل يبلغ يبلغ يا روح امك باشا كريم انت كده كسبتني الموضوع معاك الفلوس يا حرام تمام